Час погашення марки «Укрпошти» відбулося у Хмельницькому. Що зображено на марковому листі та скільки він коштує. Щорічна акція від благодійного фонду «Карітас Хмельницький» відбулася в обласному центрі, що просили діти в Миколая цьогоріч. Хмельницька школярка-волонтерка відкрила виставку своїх картин «Війна, що нас змінила», що зображено на картинах та скільки їх представлено на благодійному вернісажі. В комплект входить. Сама марка, блок 6-літерних У, входить конверт першого дня і входить ось така листівка. Каже виконувач обов'язків Хмельницької філії Укрпошти Микола Громов. Перед спецпогашенням хмельничани могли купити на місці нові марки, конверти і листівки. В руки дають тільки один комплект марок. І якби була можливість, хотілося б більше. Працівниця Укрпошти Алла Бацюра розповідає, перед спецпогашенням марок цієї серії завжди черги. Останнім часом завжди, від самого раннього, та за першою маркою, то був зовсім ажіотаж, за другою, то займали чергу з п'ятої години. Я вже приходила на свою точку продажу, то було вже чоловік 200 на вулиці, так, і, ну, я не встаю до вечора, навіть на обід не відпускають. За її словами, наклад марки – 720 тисяч за блок. У кожного шість марок, вартість 72 гривні. Ціна абсолютно адекватна, більше того, це ж, все ж таки марка. Тобто, в будь-якому разі, якщо не гасити отак святково, її можна використати для того, щоб відправити листи друзям, рідним. Кому не пощастило, придбати марку сьогодні може купити її пізніше, каже Алла Бацюра. Із її слів, на спецпогашення сьогодні та зазвичай приходять добре знайомі і нові філателісти. Один із них – хмельничанин Олександр Поліщук. Каже, марки почав збирати від руського корабля і має в колекції всі марки цієї серії. Я батько збирав, не було такого ажиотажа чи цікавості, просто були марки, а тут вже цікавість з'явилася, така цікава марка, як необычно. Два, на марці за ескізом Миколаївської школярки Валерії Михайлової роз'єднання війною – дівчина й воїн, які зустрічають Новий рік порізно. Вона вдома, він на війні. – 15 з половиною тисяч голосів респондентів набрав саме ескіз цієї марки. За його словами, на конверті першого дня – продовження історії. Пара зустрічає Новий рік разом. – Вона мені дуже подобається. Більше того, мені дуже подобається цей напис переможного нового року. Мені дуже хочеться, щоб, як і перша марка, ця стала пророчою і щоб в новому році Україна перемогла. Надія розповідає про марки нової військової серії, які, каже, придбала всі. В них не тільки нумізматичне, але й історичне значення. І я намагаюся створити для своїх дітей це історичну пам'ять про ці події, коли вони виростуть, з них будуть власні діти, внуки, і ми будемо запитувати їх про війну. Діти будуть розповідати про марки, вони не будуть розповідати про жахи війни. Марки, конверти і листівки за ескізом українського художника Олександра Хапкіна можна буде придбати в відділеннях «Укрпошти». Світлана Поробок, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. П'ять автівок, три пожежних та дві швидких допомоги презентував сьогодні на Майдані Незалежності волонтер Олександр Крутилко. За його словами, це подарунок Хмельниччині від Німеччини. Це німці, е, бойові частини пожежні, е, зібрали те, що вони можуть віддати, плюс громадяни е, цього округу штату е, зібрали також кошти, і ці, ці фонди були витрачені на купівлю, придбання і перевезення їх сюди, в Україну. І ініціатором збору цього каравану був пан Григорій Олександрович Кафльовський. Це українець, який проживав довгий час в Німеччині. Його син зараз захищає Україну у складі Збройних сил. частина залишиться для жителів Хмельницької області, це пожежні автомобілів. Швидкі підуть в частину Збройних сил України для виконання завдань там. Окрім цих автомобілів, ще зараз у дорозі з Польщі ще ціла вантажівка обладнання там, і пожежна. Пожежне обладнання, помпи, гідравлічні, всякі ножиці, молотки, рукава пожежні, багато всього, і медична частина також. І це все залишиться у Хмельницькій області. За словами заступника начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Андрія Козака, до яких пожежно-рятувальних підрозділів Хмельниччини вирушать подаровані німцями пожежні автівки, поки не вирішили. Це неоціненний вклад кожної країни-партнера в нашу спільну перемогу. З кожним таким заходом, з кожним таким, як ви кажете, подарунком, ми все ближче і ближче наближаємо нашу спільну перемогу. Кожного місяця ми відправляємо ротації наших хлопців на схід країни на цих автомобілях, які також будуть приносити користь як на Хмельниччині, так і за межами нашої області для наближення нашої спільної перемоги. Прапорцями України та на уламку російської ракети таку ялинку встановили в центрі Хмельницького. Уламок привезли з Харківщини. Ідея належить волонтерам. Голова благодійного фонду Волонтери Поділля Юрій Смаль розповідає: так вони хотіли нагадати людям, що в той час, поки усі готуються до різдвяних та новорічних свят, Росія щодня випускає ракети по території України. Задумка була така, щоб люди. Ми зупинилися і задумалися біля цієї ялинки, і, і біля цього уламку раширської ракети, що зараз відбувається. Тут показано, що не ракета вдарила ялинку, а саме ялинка проростає з корпусу ракети. І це вона доводить те, що Україна незламна, і то, що ми переможемо». Підділити задум волонтерів допомогли майстри з Хмельницького вищого професійного училища номер 11, який виготовили кріплення для ялинки. Була хороша ініціатива від благодійного фонду «Волонтери Поділля», як би встановити ялинку в військовий час. Навіть при падаючих ракетах все рівно наша нація, наша Україна, наш народ, наші хмельничани святкуємо Новий рік. При о таких ситуаціях тому нас не зламати це є символ незламності нашого народу, нашої країни. У хмельничан думки різняться одним. Така ідея до душі в наше врем'я. Тут тільки так уставити. жахає. Ну а в наш час то напевно це нормально. У нас війна. Хмельничанин Олексій каже, новорічна ялинка символ дитячого свята. Дітям потрібно свято за будь-яких умов. І ми відповідальні дорослі, ми маємо їм створювати свято в будь-яких умов. Якусь фотозону, цікаву, атмосферу свята. Тому я чекаю від міської влади повноцінно цікаву гар, гарну ялинку. Хай без, без без освітлення. Але в тих масштабах, як їх це було, бо свято має тривати. Школярі Павло та Володимир також прийшли подивитись на ялинку. Хлопці кажуть, розуміють, що святкове новорічне дерево це додаткові витрати для міста. Але були б раді, якби в місті встановили ще й його. Його папа зараз на війні, і він зараз от, розкриє. Що він сьогодні їде ну, в Донецьку область. І мені, як, як би видно, тематика війни мене трохи затрагує. За словами заступника міського голови Хмельницького Миколи Ваврищука, остаточного рішення про те, чи встановлювати в місті головну святкову ялинку, ще не ухвалили. Надія Куриляк, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.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 Голосо-сутосто. Вони раді, що вже встали в 7 години, зібралися, приїхали, виявилося, що на час раніше приїхали, сидять, чекають з нетерпінням. 8-річний Максим просив у Миколая іграшку-трансформера та вивчив вірша. Свівши, прови, кризи, нігіди, груди, на коні. У світельцях золоті Миколай сидить за ним, а на зустріч рік старий. Здрастуй, Миколай святий! Поки я тут погляд, як Й Я тодого грудня морзил, тоді студня, та гай та ту хати новий рік зустрічат.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 Писати картини про війну Аліна почала ще за два тижні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На запитання, чому, відповідає через внутрішній неспокій. Так народилася картина, яка в подальшому отримала назву «24» і стала першою серією «Війна, що нас змінила». Спочатку була в таких бордових, темних кольорах. І тільки через буквально місяць я зрозуміла, що вона дуже підходить. Її потрібно зараз ну, модернізувати і додати кілька деталей. Свій стиль я вибудовувала в художній школі, сама просто дивлячись на інших авторів. Я не намагалася брати дуже багато від інших. Я пишу так, як мені зручно і так, як мені подобається. 20 робіт своєї першої персональної виставки про війну юна художниця показала глядачам у День святого Миколая. Каже, мріє, щоб діти ніколи не знали, що таке війна. Домінуючими на картинах є жіночі образи в червоно-чорних кольорах. – Червоно-чорні кольори в цій серії робіт притаманні через те, що для мене особисто українці під час військового стану, під час боротьби ну, – це тільки червоно-чорний прапор. Він асоціюється з цією боротьбою, тому вони напевно і переважають всі виставці. Мати Аліни Лесі Стебло розповідає: робота є дзеркалом душі та морального стану дочки в той чи інший період війни в країні. Я думаю, що війна її змінила. Так само, як і нас усіх. Вона ранила її душу, вона викликала якісь емоції, вона дала можливість задуматись над тим, що нас чекає далі, що вона як молода дівчина може зробити для своєї країни. Вона побачила трагедії дітей, трагедії сімей, трагедії цілих міст і сіл. Мені дуже щемно і дуже приємно, що вона не залишається байдужою в цій ситуації. Аліна є випускницею Хмельницької художньої школи та волонтеркою громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Її перша художня виставка благодійна. Донати відвідувачів підуть на допомогу військовим сил спеціальних операцій. Звичайно, що я дуже пишаюся тим, що ця виставка вона має благодійну мету. То в молодому віці дитина вже має свою активну громадянську позицію. Я вважаю, що це формує вже її світогляд, це формує її як громадянку України. Підтримати Аліну прийшли волонтери, друзі, родичі, а також педагоги Хмельницької гімназії номер один імені Володимира Красицького, де навчається дев'ятикласниця. Наприклад, Діаліни, мабуть, ми бачимо, як стають справжніми молодими активними громадянами України. Ми пишаємо з тобою твоїми досягненнями, такими кроками. Особливим гостем на виставці був 86-річний прадідусь Аліни. Василь Миколаєвич каже, дуже зворушений талантом правнучки, яка на картинах показала свій біль за Україну. Я в захваті від того, що, що правнучка здатна на той втілити. Ну а по часі вона буде ще удосконалюватися. Виставку планують зробити пересувною і показати її у різних містах України та за кордоном. Роботи художниця не продає. Мріє, аби вони залишилися як спадок у майбутніх поколінь і нагадували про пережити неї під час війни. Наталія Полянися, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.